Всім доброго дня бажаю. Сьогодні в нас заміна щиток двірників. Як завжди, стараюся розповідати про все лаконічно, а головне – доступно. Отож, ключ в замку. Провертаємо його на запалення і повертаємо назад. Далі тиснемо на речах двірників і після цього вони переходять в сервісний режим. Так і хочеться сказати, в режим Edit, режим редагування. Після цього підходимо до об'єкту заміни. Тянемо поводок на себе, щітку провертаємо на 90 градусів і виймаємо її з поводка. Те саме робимо і з іншою щіткою. Ну і після цього переходимо до двірника на задньому склі. А тут система трішечки інша. Тут є такий собі слайдерок, який потрібно відсунути для того, щоб звільнити шлях для виходу щітки із осі. Ось він. Дивимося уважно, яка є система, нічого складного. І все зрозуміло. Таким способом замінюємо стару щітку на нову. Тільки і зворотнім процесом операції. До речі, щоб повернути двірники лобового скла із сервісного режиму на постійне місце їх дислокації, потрібно увімкнути запалення і знову натиснути на речах двірників донизу. На все добре!